صلی اللہ ویسے تو اسلام ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنے کا سبب دیتا ہے صور اللہ صلی اللہ علیہ سلّلم اور آپ کے صحابہ ان کی اس طرح کی بے شمار مثالیں احادیث ہمیں ملتی ہیں یہ جو حدیث میں نے اب بھائیوں کے سامنے پڑھی ہے اس کے اندر بھی اس موضوع کو بیان کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں اس کا تعلق ہم میں سے نہیں ہے کہ جو اپنے بڑوں کی عزت اور ان کا اکنام نہیں کرتا اور اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا بڑے لوگ یقیناً عزت کے قابل ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے در بہت خیر و برکت رکھی ہے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے البرکہ تمہاں بھی دیکھوں برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے اب دیکھیں کہ جن کے والد ہیں وہ کچھ نہیں کرتے گھر میں رہتے ہیں صرف جو ہے وہ ان کا سایہ ہی ان کے اوپر اور ان کی دعائیں اتنی ہیں ان کی برکت اتنی ہے بڑوں کی کہ اس کی وجہ سے وہ بہت ساری پریشانیوں سے مصیبتوں سے محفوظ ہے یہ اللہ لالمین کا کرم ہے اور اس کی کرم و نوادی ہے کہ اس نے یہ نعمت عطا کی ہے کہ جو بزرگ دعاؤں میں مشہور رہتے ہیں اپنے بچوں کو دعائیں دیتے رہتے ہیں اسی طرح بڑوں کا احترام کرنے والے بڑوں کی دعائیں لیتے رہتے ہیں میں تھا وہاں پر ایک بھائی تھے جوتوں کا کارخانہ تھا عبد الرسان وہ مجھے بتا رہے تھے ان کے ماشاءاللہ اللہ ساتھ بیٹھے ہیں اور گبرو جوان ہیں بہت ماشاءاللہ اللہ صحت مند ہے تندرست ہیں صحیح سالے ہے تو مجھے بتانے لگے کہتے ہیں کہ میں اوباڑو سندھ کا علاقہ ہے وہاں پر گئے تھے میں چھوٹا سا بچہ تھا اس وقت کھیل رہا تھا اب تو ماشاء اللہ وہ کافی منگیے چھوٹا سا بچہ تھا میں جیسے بچے کھیلتے گلیوں میں ایسے میں کھیل رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک اماں تھی بزرگ وہ جو گھی کا ٹھیل کنستر جو ہے اس کو اٹھا کر اس کے اندر کوئی سامان وغیرہ تھا وہ لے کر آئے تھے تو میں نے کہا کہ اما جی آپ نے کہاں جانے میں نے وہاں پر گاڑی کے پاس جانا اس میں بیٹھنا ساتھ ہی ماشاءاللہ صحت مند ہے تندرست ہے قبر و سکتا ہے کہ اس کی دعا لگتا ہی ایسے بیٹھے تو یہ لالغالمین بڑوں کی بزرگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے ظاہر ہے کہ وہ بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں کو یہ خیال ہی رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر جب وہ چھوٹے تھے انہوں نے ساری عمر گزاری بچپن کی ساری عمر جو ہے وہ گزار کر جوانی میں پھر بڑھاپے بھی بڑے ہوئے تو وہ بہت سی تجرباتی باتیں قیمتی باتیں ان کے بعد کوئی ان کا ادب و احتام کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی بات اس کو دے دیتے کوئی اچھی بات بتا ہی دیتا ہے کوئی خیر کی بات بتا ہی دیتا ہے اس کو کوئی نصیحت کر دیتا ہے اس کی بہت ہی بات بتا دیتا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک چیزوں کا خیال رکھا ہے ایک مرتبہ جو ہے وہ سال کے ساتھ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ نبی اسلام کی مجلس لگی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ساببہ بیٹھے تھے بچے بھی تھے بڑے بھی تھے تو دائیں طرف جو ہے وہ ایک بچہ بیٹھا تھا سال ہی ساتھ جو ہیں یہ خود اپنی بات آ رہے کہ دائیں طرف میں تھا اور بائیں طرف جو ہے وہ بڑے بڑے, بڑے بزرگوں صحابہ تھے تو کوئی چیز پینے کی آئی پینے کے لیے نبی علیہ السلام کو پیش کی گئی علیہ السلام نے خود بھی پینے کے بعد نبی علیہ السلام نے اس بچے سے پوچھا جو دائیں طرف بیٹھا تھا کیونکہ حق اس کا بنتا ہے جو دائیں طرف ہو نبی علیہ السلام نے اس بچے سے پوچھا بن رضی اللہ سہل میں تو چھوٹے تھے کہ اگر تو اجازت دیتا ہے تو یہ جو بزرگ صحابہ بیٹھے ہیں میں اگر ان کو دے دوں حق تیرا بنتا ہے دائیں طرف تو ہے اگر تو اجازت دیتا ہے آتا اگر مجھے شیع کہ ان بزرگوں کو اگر میں دے دوں یہ اس نے کہا کہ نہیں وہ اللہ نصیب بھی میں اپنے حصے کے اوپر ان کو وہ کوئی فوکیئر نہیں دیتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا مشروب ہے میں کیوں وہ کسی کو دوں یہ تو بڑی کچھ نصیبی کے بات ہے کہ ان کا بچا وہ میں ہوں تو لہذا میں اس کی اجازت نہیں دیتا تو نبی اسلام نے فرمایا کہ تم ہی پھر ہو نبی اسلام نے ان کو اسی طرح ایک اور صحابی اللہ کا واقعہ آتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نبی السلام سے وہ مجھ سے زیادہ عمر رسیدہ تھے بڑی عمر کے تھے تو اس لیے میں حیا کی وجہ سے بولتا نہیں تھا. صرف ان لوگوں کی حیا کی وجہ سے ایک مرتبہ نبی السلام نے علیہ السلام پوچھ رہے تھے صحابہ سے مثال جیسی ہے تو صحابہ جو ہے وہ بتاؤ آپ سونی ماں ہی ہے مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے بابا کا ناصفی لوگ جو ہے وہ جنگلوں کے درختوں کے درخت کوئی سوچتا کیا سوچ رہا ہے تو کیا اتنے عمر رضی اللہ کا چھوٹے تھے کہتے ہیں کہ میرے ذہن کے اندر آ گیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے لیکن میں حیا کی وجہ سے نہیں بولا بڑے بڑے بزرگ بیٹھے تھے تو میں حیات آ گیا میں نہیں بولا تو نبی الاسلام نے بات میں بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے تو میں نے اپنے ابو سے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہ ابو جان میرے دل کے اندر یہ بات آ گئی تھی میں سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ خجور کا درخت ہے تو عمر رضی اللہ عنہ عمرہ کیا لگے کہ اگر تم اس کا جواب دے دیتے جب نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تو مجھے اتنی خوشی ہوتی کہ مجھے یہ سورخ منٹ ہوں جو آج کل کی بازاروں گاڑیاں جو ہیں بہترین سواریاں ارب کہ بہترین جو ہے وہ سواریوں کے قابل جو سواریاں ہوتی تھی وہ سورخ مونٹ ہے تو میرے موٹوں سے بہتر ہوتا اللہ تو جواب دیتا جب نبی علیہ السلام نے پوچھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں حیا کر گیا ہے حیا کہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے میرے محترم آج, بھائی، آج کا جو ہے یہ چیز ختم ہوتے جا رہی ہے برکتیں اٹھتے جا رہی ہے بڑوں کی وجہ سے برکت ہے بڑوں کی وجہ سے خیر ہے ایک ساتھی بناتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا مجھے کہ میں بڑوں کو آگے رکھوں بڑوں کو آگے کروں بڑے جو ہیں وہ ان کے اندر خیر ہوتی ہے پکائی ہوتی ہے برکت ہوتی ہے اسی طرح اب پرانے اللہ گھماتے ہیں کہ کا حکم ہے ان کو ساتھ برتاؤ کرو ہاں اگر ان میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے بڑھاپے پہ کو پہنچ جائے بہت عمر ہو جائے اس کی تو اس کو اف بھی نہیں کہنا فلاں ہو رہا تنہر گما ان کو جھڑکنا نہیں ہے اف نہیں کہنا وہ کل لما فور الکریمہ ان کے لیے نہایت عمدہ بات کرنی ہے تو میرے عزیز بھائیوں یہ جو چند چیزیں ہم نے سنی ہیں پرانا حدیث سے ہم نے باتیں سنی ہیں اس سے ہمیں یہی معلوم ہو رہا ہے کہ ہم بڑوں کا ادب و احترام کریں ان کا حیا کریں اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے صغیر والھوٹا بچہ بڑے کو سلام دے حکم دیا آپ نے یہ کہ چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو سن اور آج کل پتہ کیا چل رہا ہے جو زیادہ مال والا ہے نا جو زیادہ مالدار ہے اس کی عزت زیادہ ہے چاہے وہ عمر میں کم ہے اور جو عمر میں زیادہ ہے بزرگ ہے سمجھدار ہے نمازی ہے تقوی والا ہے پرہیزگار ہے اس کی کوئی عزت نہیں کوئی اقرام نہیں میں نے دیکھا ایک بچے کو وہ اپنے باپ سے اس طرح بات کر رہا ہے جیسے ملازم سے بات کر رہے ناؤز بلاستر اللہ کہیں یہ حال نہ ہو اگر یہ حال ہو گیا تو سمجھو کہ ہماری دنیا اور آفرت برباد ہوگی برکتوں سے ہم محروم ہوگئے تو اس لیے جتنی بھی کوشش ہو ہم بڑوں کی عزت اور ان کا حیات کر سکیں تو اتنا ہی ہمیں کرنا چاہیے بزرگ ہیں والدین ہیں بڑے بھائی ہیں یا اور کسی شکل میں جو ہم سے عمر میں بڑے ہیں ان کا عدم و احترام لاب کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے فرد ہے دین اسلام ہمیں یہ سبب دیتا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے چھوٹوں کے ساتھ شبکت یہ بھی نبی علیہ السلام نے پڑھی اس کی جو ہے وہ اچھی زندگی پیش کی ہے اپنے زندگی کے اندر ایک وہ عرصوری اللّہ تعالیٰ گھماتے ہیں نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ اس طرح گھل کر رہتے تھے گل مل کر رہتے تھے جیسے گھر کے اپنے فرد امکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سے بل کر رہتے تھے. پرندہ چھوٹا سا بلبل یا کوئی چڑیا یا اس طرح کی پرندہ تھا اس کے پاس وہ اڑ گیا تو نبی اسلام اس کو یہ کہتے یا وہ بلبل نے کیا کیا اڑگیے ہیں بچے کو نبیر اسلام اس کا دل پھیلاتے ہیں اس کو کہتے ہیں وہ میر وہ بلبل نے کیا کیا گئے تو یہ نبیر اسلام بچوں کے ساتھ بھی کھیلتے تھے ان سے بھی پیار کرتے تھے اور بڑوں کا بھی ہمیں ترس دیا کہ ہم بڑوں کا بھی احترام کریں ان کی عزت کریں ان کو آگے کریں ان کے ان کی بات مانیں اور ان سے پوچھیں کوئی خدمت ہے تو بتائیں تاکہ ان سے دعائیں لیں اور یہ دعائیں جو ہیں وہ ہمیں دنیا میں کامیاب بنانے والی ہیں اللہ رب العالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے